Sasse sa asja sa õppad siin laal. Kule füüsika ütleb ju, et kõrgemal läheb vesi kiiremini keema. No elektri hinnad on ka siin kalliks läinud, mõttesin, et hoian raha kokku ja läheb otsa mune keetma. Tõsida on, üleval läheb tõesti kiiremini keema, kuna rõhk on väiksem. Aga kas sa saad aru ka, kui kõrgele sa oma muna ja potidega peaksid ronima? Ja kas mõni pigendus üldse ulatub nii kõrgele? Äkki on mõni lihtsam variant. Kas sa olse tead, mis seal riiuri otsas toimus? Veesi aurustus ju, taa, kõik teavad seda. Aga mida see füüsikaliselt tähendab? Uurime seda lähemalt. Vaatame kõigepealt sinna vee sisse. Vedelasolekus on aineosakesed tihedalt üksteise kõrval. Kuid nagu sa näed, saavad siiski natuke liikuda. Seega on aineosakeste kineetiline energia tegikaudu sama suur, kui osakeste vahel mõju potentsiaalne energia. Kaasides on aineosakesed üksteisest väga kaugel ning liiguvad vabalt. Seega, aineosakeste kineetiline energia on palju suurem osakeste vahel mõjuvast potentsiaalsest energiast. Kui meil vedelaine muutub kaasiliseks, siis on meil tegemist sellise protsessiga, mida nimetatakse aurustumiseks. Aurustumiseks on vajalik, et osade aineosakeste kineetiline energia oleks suurem aineosakeste vahelisest potentsiaalsest energiast ning siis saavad nad vedelikust välja liikuda. Ehk ka ainestruktuuri lõhkumiseks on meil vaja energiat. Just nii. Kuid see, et meil energiat kulub, tähendab omakorda, et aurustumisel vedelik tegelikult jahtub. Say what? See on päris loogiline ka, kui aurustumise käigus põgenevad vedeliku pinnalt need molekulid, millel on rohkem energiat, siis loomulikult jäävad alles ju need, mille kineetiline energia on väiksem ning seega on ka temperatuur madalam. Nagu Laura juba rääkis, siis vedelik tõesti aurustumisel jahtub. Selleks, et aurustumine saaks toimuda, ehk ainaosakeste vahelised sidemed katkeda, tuleb ainele pidevalt energiat juurde anda. Seda energiat, mida on vaja juurde anda, et aurustuks 1 kg ainet, nimetame me aurustumissoojuseks. Kui aurustumine toimub, mis tahes temperatuuridel, siis keemine ühel kindlalt temperatuuril mida, latus-üllatus, üllatus, nimetatakse keemistemperatuuriks. Näiteks vee keemistemperatuur on 100 graadi Celsius. Kuna aurustumissoojus sõltub temperatuurist, siis esitatakse tabelites aine keemissoojus, ehk aurustumissoojus, keemistemperatuuril. Vaatame seda graafikul. Nii, meil on siin potis 1 kg toatemperatuuril vett. Palju meil siin graade on? 20 graadi Nüüd ajame selle vee keema ning viime keemistemperatuurini, mis teatavasti on vee puhul normaalrõhul 100 graadi Seega me saame arvutada soojushulga. Arvutame järgmise valemi järgi Q võrdub C korda M, sulgudes T2 – T1. Yes, vesi on valmis keemiseks. Ehk minu arvutuste järgi peame veele andma lisaenergiat 336 kJ, et ta päriselt keema läheks. Et muutuks aina olek, siis peame veele andma veel lisaenergiat. Aurustumiseks vajamineva soojusulga saame leida valemiga kuu võrdub L korda M, kus sell on keemissoojus ja M on soojendatava ainemass. Nii, arvutame. Vaatame tabelist, mis see vee keemissoojus oli. Nii, 2,3 korda 10 aastmel 6 Chauli kilogrammi kohta, see tähendab siis, et meil kulub veel 2300 kJ energiat. Ja kui viimaks liidame need kaks soojusurga kokku, siis saame, et 1 kg 20 graadi tseltsuse vee aurustumiseks kulub meil 2636 kJ, ehk 2,6 MJ energiat. Oleme nüüd vee keema ajanud, aga kas sa ikka tead, mis vahe on keemisel ja aurustumisel? Keemisel aurustub vedelik mitte üksnes pinnalt, vaid kogu vedeliku ruumalaulatuses. Kui sul on näiteks kiirkeet ja vett täis, siis keemisel tekivad kaasimullid ka täiesti põhjas. Kui sa mind ei usu, võta kiirkeet ja vaata ise! Kas sa veel mäletad, et kuidas mul munade keetmisel potist auru tõusis nii, et mühises? Täpselt nii, nagu siin selles katses. Vaata nüüd. Aga kas see, mis siit väljub, on ikkagi enam kaasiline veeaur? Kaia, mis sina arvad? See ei ole enam tõesti kaasiline veeaur. Potist ei välju veeaur, nagu me oleme kõnekees harjunud ütlema. Potist välju veeaur on tegelikult nähtamatu. Veaur puutub kokku jahedama õhuga ja moodustab jahtumisel väikeste veepiskade kogumi. Ehk me näeme hoopis väikeseid veepiskasid. See on protsess, mida me nimetame kondenseerumiseks. Kaasiline aine muutub vedelaks. Kondenseerumisel tekivad ikka nii imelised asjad, udu, pilved. Tahaks neid kohe ise klassiruumis näha, aga oot, see on täiesti võimalik. Kas usute, et suudan siia samasse sellesse pudelisse tekitada pilve? Näitan teile kohe! Ja ongi pilv, ongi pilv. Siin aitab kondenseerumisele kaasa rõhk, budelid surudes kasvab seal sees olev rõhke sellega ka osakest energia, mis tõttu lähevad nad aurufaasid. Lahtilastes rõhk väheneb, sellega ka energia ning temperatuur ja osa aurufaasis olevat vett kondenseerub ilusaks pilveks. Siin kohal on siis näha, kuidas rõhust ka tegelikult suusnähtuste puhul kasu on. Mis aga kokkuhoidu munade keetmisel puutub, siis siin kohal oskab ma vaid soovitada koolis hoolega füüsikat õppida. Miks mitte ka ülikoolis füüsikaga seotud eriala välja valida. Ja võibolla saab just sinust tuleviku energiadesainer, tanu kellele me ei on potidega lae alla akrobaatika katseid tegema. Jäta meelde! Aurustumine on aine üleminek vedelast olekust kaasilisse. Aurustumine toimub vedelikes kõikide temperatuuride juures. Aurustumise kiirus sõltub temperatuurist. Aurustumisel lendavad vedeliku pinnalt välja need molekulid, millel on suurem kineetiline energia. Aurustumine nõuab soojust. Aurustumise käigus vedelik jahtub. Aurustumiseks kuluvad soojusulka saab leida valemiga, kuu võrdub L korda M. Keemiseks nimetatakse vedeliku aurustumist kogu selle ulatuses, mitte ainult pinnalt. Keemistemperatuur sõltub rõhust vedeliku kohal. Kondenseerumine on protsess, kus kaasiline aine muutub vedelaks. Aitäh, et kuulasid ja vaatasid! Ja aitäh, Kaia, et mulle selle teema nii hästi selgeks tegid! Aga see video on vaid osa suuremast loost. Me teeme need füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakkuva iduettevõttega võtta praktikal. Ja see tähendab, et meie videod põhinevad praktikali õppilugudel ning käivad hästi kokku teiste digiõppematerjalide ja põnevate katsetega, kus saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui sa ei ole veel praktikaliga tuttav, uuri kindlasti kodulehte praktikal.ee.